Там уже бомбят. Мы там все игрушки, их много у меня. Осталось много игрушек дома, да? Да.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 Звитку ігри у нас буде навчання. Ми пригласили багато, дуже у нас буде тематичних занять. Леся Гаврилюк говорить, відвідування табору безкоштовне. Він працюватиме з 10 до 16 години до 30 грудня та зможе розмістити до 14 дітей. Їх також забезпечать обідами. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.